Hola, sóc la Marceguer i estic estudiant el grau en llengües aplicades a la Universitat Pompeu Fabra. M'agradaven molt les llengües i volia fer alguna cosa que fos exclusivament de llengües. Vaig creure que aquest grau tant me podia oferir a aprendre la llengua, 4 no? llengües de fet, com l'aplicació de les llengües en diferents àmbits serveis lingüístics, ensenyament de llengües, aplicacions tecnològiques, mediació cultural i sociologia. Hola, soc el Diego Pietrobono. Em vaig graduar en llengües aplicades a la Universitat Pompeu Fabra i treballo com a Research Editor al grup multinacional Dow Jones. El producte principal de la meva empresa és el diari The Wall Street Journal. La meva feina consisteix en buscar informació a una base de dades de publicacions de premsa de tot el món, en diferents idiomes, resumir-la, traduir-la a l'anglès i adaptar paràgrafs, petits textos, que van a parar a una base de dades d'individus. Llengües aplicades, doncs, em va millorar moltíssim l'anglès escrit, per exemple. Les capacitat d'interpretació, la comprensió lectora. Fem català, castellà i anglès obligatori, després una quarta llengua que podem escollir entre francès, alemany o llengua de signes catalana. És una carrera que no dona una especialització molt concreta una sola, sinó que et prepara per diversos camins. Et dona una preparació de base. sortides realment ja t'encaixen, doncs fes lo però que sàpigues que també aprendràs altres aplicacions que realment o sigui, són útils i estan aquí, en aquest món. Les sortides possibles són traducció, ensenyament d'idiomes, treballar al món audiovisual. Hi ha coses molt noves que són les aplicacions a les noves tecnologies, tecnologies per a persones que tenen problemes de parla o per sexe, i la gestió lingüística a les empreses. fer el grau de llengües aplicades a qualsevol que els agradi especialitzar-se en totes les possibles aplicacions que les llengües en el món de l'informació i de la comunicació.